Переселенка з Маріуполя Ангеліна Тесленко згадує, перші вибухи у місті почула у 2 годині ночі 24 лютого. Одразу зрозуміла, що буде виїжджати і залишати бізнес, який успішно вела в Маріуполі. Уже зранку повідомила персоналу, що її заклад не працюватиме, і поїхала до батьків у Запоріжжя. Знаєте, такі емоції, коли ти все зі, зі своїми найбільшими страхами. Велика паніка і не розумію, що робити. Частина моєї колективу була там, бо люди там, з ім'ями, з батьками, вони не хотіли виїжджати. Ми доволі на зв'язку з моєм чехлухарем, Донецим. Після того, як пропав зв'язок, в мене не було можливості дізнатися, як мої команди справи. Колеги Ангілі не повідомили їй, що приміщення, де вони виготовляли суші та піцу на проспекті Металургів у Маріуполі, місцеві жителі використовували як укриття під час російських обстрілів. Там знайшли прихисток щонайменше 70 людей. Нині будинок, де була і суші-доставка, знесений незаконною російською окупаційною владою. Так Як у нас будвальне приміщення, це було можливо безпечно. Тоді, здавалося так, люди, які е, знаходилися у нас внизу, вони спійшлися. Навесні минулого року до Запоріжжя змогли виїхати кілька людей, які працювали разом з Ангеліною в Маріуполі. До мене звідок в кухар каже, Ангеліна, я вийшов пішком з Маріуполя, допоможіть мені будь ласка. Оце є нотувація зробити щось для людей, тому що коли він приїхав, я не, я не запитувала, як але Людина просто розповідала, це дуже страшно. І е, е, виїхало ще декілька людей е, з мого е, колективу в Запоріжжя, вони тут залишались, і я розумію, що людей немає е, дому, у них немає речей, у них немає грошей, і у деяких навіть немає... І деяких навіть немає, не втратили своїх родичів. В Маріуполі жили у підвалі недільно, більше більш не важко було. На жаль, ж, мої родителі залишились там. Поки що немає ніякого шансу їх забрати. Мене вивезли. З Маріуполя у село під Маріуполем. В 5 ранку закінчився комендантська година, якщо в пішки. І десь о дев'ятій був уже у селі поруч. І там і люди, які підкинули до Запоріжжя. І тут було важко перші там, кілька днів, потім було, було легше. Та поніма, розуміння того, що все буде гарно. Добре, гарно, те, що все, все буде так, як треба. Роботу тут не шукав. З моєю зоногіли одразу, після того, як я добрався до Запоріжжя, зв'язалися та щось побудували на майбутнє. Наново запускати бізнес було нелегко. Найголовніша мотивація – бажання допомогти своїм колишнім працівникам знайти роботу, говорить Ангеліна. Гроші для відкриття власної справи збирала з виплат, які отримувала як переселенка, а також розраховувала на грантові програми для жінок-підприємець. Завити бізнес-нуляк – бізнес це неймовірно складно в умовах, коли немає постачальників, не працюють в магазинах, коли командантська година починається приблизно сьогодні з сьогодні, в чому іноді це було з п'ятої великої травни, коли виїхали дуже велика кількість людей, як клієнтів і спеціалістів. Як бізнес найбільше мене ну не тільки мене, в принципі бренд і нашу команду – це саме «Запоросія». Це найбільше. Вдячність до самих рожан, тому що ми не боялися розповідати свою історію з першого дня роботи. Горожани вперше замовляли в основному це щоб підтримати, а потім вона вже до нас поверталася тому, що ми справді сподобалося. Попри те, що Запоріжжя – прифронтове місто, Ангеліна Тисленко планує розвивати свій бізнес тут. Ми плануємо розширитися. Ми розповідаємо свою історію не тільки для того, щоб розказати тільки про себе. А що може стати для когось і прикладом, що потрібно вискати роти, потрібно продовжувати життя. Війна ще не закінчилась, але життя продовжується. Насамперед, це надія. Саме перша – надія, розуміння, тому, що в тебе є сили, то, що ти зможеш, то, що це все мене, а з чим залишився ти на даний момент. З чимось тим, що вже працює, або Тобі, тобі надає якісь кроки на майбутнє, або Тож ти ти просто чекаєш перемоги. Тобто все, це замало для перемоги так. В Запоріжжя дуже схожі на Рівколі. Зовнішнє, в нас є море, в Запоріжжі є Дніпро, У нас є широкий проспект. В Запоріжжі теж є широкий проспект, який дуже гарний.